اكمل معكم سلسلة طبخات التيك توك. اخترت مجموعة من الوصفات وراح اجربها معكم بس اخليكم مع الفيديو اول حاجة راح اجربها هي هاك للتزيين الفكرة من هاك انه نسوي على شكل قبعة ونستخدمها للتزيين اول مكون راح احتاجه هو البرنجلز أحط لي قطعة مارشميلو صغيرة وراح أذوبها من فوق بولاعة، بعدين راح أشيل الجزء اللي ذاب علشان أقدر ألصقها بالبرينجلز الحين <مسحة> يعني راح أذوب الشاكلت علشان أغمس فيها البرينجلز راح أدخلها الفريزر لحد ما تجمد الشاكلت، وكمان راح أزينها بحلاوة، حسيت بدون ما أزينها بالحلاوة شكلها أحلى، إكتبولي إيش رأيكم. والثاني هاك راح يكون كيس الفقاعات حق التغليف اول حاجة راح ادصه بشكل دائري بعدين راح اغمس الجزء اللي فيه الفقاعات بالشوكليت وراح اثبتها بقالب مستطيل بحيث يجي شكلها زي التاكو أول دائرة سويتها حسيتها كانت صغيرة علشان كذا سويت واحدة ثانية أكبر ودخلتها الفريزر لحد ما جمدت حبيت مرة الفكرة وانه كيف جاي شكلها زي التاكو، وكمان مرة نقدر نبدع فيها بالتزيين، وثالث حاجة راح اجربها راح تكون وصفة بالتوست، اول حاجة راح احشي التوست بانواع تشوكلت مختلفة. وراح اطبق التوست بهذه الطريقة بعدين رح أقطع بكوب حسيت ان الاطراف تحتاج تتقفل علشان كذا قفلتها بيدي وآخر حشوة راح اسويها راح تكون بالنوتيلا وآخر شي راح اقليها لحد ما يصير لونها ذهبي رديد ومقرمش وكمان مرة ما ياخد وقت وكمان تقدروا تسووه بالحشوات اللي تعجبكم اعطي عشرة من عشرة ورابع حاجة راح اجربها هي ايس كريم بالسنتوب اول حاجة جبت قفاز وغسلته كويس بعدين راح اصب جوته السنتوب حطيت جوة تعود كباب او ممكن تحط عود ايس كريم وثبته بخيط ودخلته الفريزر لحد ما يجمد، للاسف اتكسر معي كم اصبع لانه بس خليته تقريبا اربع ساعات بالفريزر. بس رجعت سويته مرة ثانية بس هذه المرة خليته الوقت أطول بالفريزر تقريباً لمدة 6 ساعات الفكرة ذكية والنتيجة رهيبة وكمان طعمه لذيذ وإذا بتجربوا هذه الطريقة الأفضل إنكم ما تستخدموا قفاز في بودرة لأنه في بعض أنواع القفازات يكون في جوتها بودرة ومهم إنكم تغسلوا القفاز قبل ما تستخدموه وخامس وصفة رح أجربها هي وصفة حلى غريبة بالموز حاجة حطيت موزب صينية وراح ادخلها الفرن لحد ما يصير لونة أسود أنا أخذت معي تقريبا نص ساعة حطيت الموزب خلاط وحطيت معها ربع كوب حليب وخلطتهم مع بعض ودخلت الخليط الفريزر لمدة نص ساعة على حد ما يجمد لما جيت أطلع من القالب حسيت لاصق وما رح يطلع بسهولة فقررت أزينه وهو بالقالب التزيين كان بكريمة وكراميل بصراحة لما خلطت المكونات مع بعض بالخلاط ريحة الخليط أبداً ما كانت تحمس. فما كنت متفاعلة أبداً بالطعم بس الغريب إنه كان جداً عادي طعموا كأنهم هلبية بالموز أما مع الكريمة والكراميل اللي بصراحة أشوفهم إضافات مهمة لأنها غيرت الطعم 180 درجة أعطي الوصفة 6 من 10 وبآخر الفيديو اخترت صورة من صور بروفايلاتكم وراح أرسمها اسمع هذه اللي اعرف انها شخصيه من شخصيات بي تي اس الكرتونيه اكتبوا لي مين صاحب هذه الرسمه وبس هذه هي نهايه الفيديو اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا الفيديو لايك واكتبوا لي من الفيديوهات الجايه وباي